اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھے یہ کہہ کے پکارتا ہے نا ہم تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ فرماتا ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے اور پھر وہ تین بار کہہ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھوں خالی کیسے لوٹا ہوں